السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا،, کیا کہیں گے ماشاءاللہ ایک تو پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے ٹاپک جو ہے بہت ہی زبردست ہے میوزک کے حوالے سے جی جی اور آج جو یہ بات بار بار سننے میں آ رہی ہے کہ وہ آلات موسیقی کہ وہ آلات موسیقی کی کیونکہ خست و فجار کا طریقہ اس لیے اس پہ اگر ترنم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا آج کل ایک چیز اور بھی رائے اسے کہتے ہیں بیٹ باکسنگ بیٹ جی باکسنگ -E جی جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ منہ سے ایسی آواز نکالتے ہیں جیسے ڈرم بج رہا ہے پیانو بج رہا ہے اور بالکل ایسا لگے گا جیسے ڈرم اور پیانو اور پورا آرکیسٹرا بج رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں صرف منہ سے کر رہا ہے جی اور اس میں وہ گانا بھی گا رہا ہے اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں اور آج کل نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا کیونکہ آلاتے موسیقی تو نہیں ہے جی جی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا ہے اور بر موقع کیا آپ نے اس سوال کہ منہ کے ذریعے سے ہی وہ آلات موسیقی کی آواز نکالتا ہے تو کیا اس کی گنجائش و اجازت ہے بالکل اجازت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ منہ کے ذریعے سے جب وہ آواز نکالتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ اس کے اعلیٰ موسیقی بن گیا وہ ممنوع جو اعلیٰ موسیقی تھا وہ اس کا منہ وہ اعلیٰ موسیقی بن گیا کیونکہ اعلیٰ موسیقی خاص اس کی جو اہیت قضائی ضروری نہیں ہے آج کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ آواز نکلتی ہے اس کے اندر تو ہارمونیم نہیں پڑا اس کے اندر لیکن ہارمونی کی آواز کمپیوٹر سے نکل رہی ہے اور اس کی تھال تال کے اوپر جو ہے گانا گایا جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آلات موسیقی تو یہاں یوز ہی نہیں کمپیوٹر کے اندر سے آواز آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں سافٹ ویئر ایسا ڈال دیا ہے تو وہ آواز آ رہی ہے اعلیٰ موسیقی موجود نہیں بھلے موجود نہ ہو لیکن وہ آواز جو ہے وہ آواز چونکہ وہ فساق و فجار کے آلے ہی سے نکلنا وہ ان کا شعار بن گیا ہے لہذا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دے دیا اب کسی بھی ذریعے سے آواز وہ اس طرح کی نکالے گا تو ظاہر ہے کہ وہ آلات موسیقی ہی کا استعمال ہوگا بلکہ دوسرے لفظ یوں کہیں کہ منہ ہی وہ موسیقی بن جائے گا کہ جس سے ایک ناجائز و ممنوعی آواز نکلتی ہے تو اس طریقے سے گانا بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا بہت شکریہ